Серія вибухів пролунала у тимчасово окупованому Мелітуполі сьогодні вранці. Інформацію підтвердив міський голова Іван Федоров. За його словами, у результаті вибухів у північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах, зникло електропостачання.